Αριστοτέλους, Μια εργασία του Γιώργου πιτροπογιανακη προς εκπαιδευτική χρήση. Κεφάλαιο 25. Όσο τώρα για τα προβλήματα και τις λύσεις τους, από πόσων ειδών και από τι λογή σκέψη ξεκινούν, τα πράγματα θα γίνουν φανερά αν τα μελετήσουμε με τον ακολούθο τρόπο. Με δεδομένο ότι ο ποιητή είναι μιμητής, κάτι σαν τον ζωγράφο, ή οποιον άλλο εικονοποιώ δεν μπορεί παρά να αναπαριστάνει τα πράγματα κάθε φορά με έναν από τους εξή τρεις τρόπους. Είτε όπως ήταν ή είναι, είτε όπως τα λένε και τα πιστεύουν, είτε όπως πρέπει να είναι. Όλα αυτά εκφράζονται με έναν λόγο που περιέχει και γλώσσες και μεταφορές και επίκυλες μεταβολές σε επιμέρους λέξει αυτή την ευχαίρεια την αναγνωρίζουμε στους ποιητές. Προς τούτης, το σωστό στην ποιήση δεν είναι το ίδιο με το σωστό στην πολιτική, ούτε είναι το ίδιο σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη, επιστήμη και στην ποιήση. Στην ποιήση πάντως τα ενδεχόμενα λάθη είναι δύο ειδών. Το ένα είδος έχει σχέση με την ποιήση καθεαυτήν. το άλλο έχει συμπτοματική μόνο σχέση με την ποιήση, δηλαδή, αν ο ποιητής επέλεξε σωστά το αντικείμενο της μίμησης του, δεν πέτυχε όμως τη μίμησή του από δική του ανυκανότητα, το λάθος έχει σχέση με την ποίηση καθεαυτήν. Αν όμως, ενώ η επιλογή του υπήρξε σωστή, έκανε το άλογο να έχει προβάλει και τα δύο δεξιά του πόδια ή έκανε ότι είναι λάθος σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένη τέχνη επιστήμη, παραδείγματος χάρη την ιατρική ή κάποια άλλη τέχνη επιστήμη ή παρουσιασε οποιαδήποτε αδύνατα πράγματα τότε το λάθος δεν εχει σχέση με την ποιησή καθεαυτήν. Τις επικρίσεις λοιπόν που εμπεριέχονται στα προβλήματα πρέπει κανείς να προσπαθεί να τις ανασκευάζει ξεκινώντας από όλα αυτά. Και πρώτα αυτά που σχετίζονται με την ίδια την ποιητική τέχνη. Λέμε ότι ο ποιητής έβαλε στην ποιησή του πράγματα αδύνατα. Αυτό είναι σφάλμα, σύμφωνοι. Όμως, το πράγμα ειναι εντάξει αν η ποιησή πετυχαίνει τον σκοπό της. Ποιο ειναι ο σκοπό τη ποιησης το έχουμε ήδη πει, αν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ο ποιητης κανει εκπληκτικότερο αυτό ή κάποιο άλλο μέρος του ποιηματος. Παράδειγμα, η καταδίωξη του έκτορα. Αν όμως ο σκοπός ειναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ή καλύτερα ή πάντως όχι χειρότερα με σεβασμό των κανόνων τη σχετική με αυτά τα πράγματα τέχνης, τότε δεν είναι σωστό που έγινε το σφάλμα, γιατί στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ο ποιητής πρέπει να μην κάνει κανένα πολύ το σφάλμα. Έπειτα, σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει το σφάλμα, έχει σχέση με την ποίηση καθε αυτήν ή μήπως έχει συμπτωματική μόνο σχέση με αυτήν, γιατί το σφάλμα είναι μικρότερο αν ο ποιητή, δεν ήξερε ότι το θηλυκό ελάφι δεν έχει κέρατα, παρά αν το ζωγράφισε με τρόπο που αντιβαίνει στους κανόνες της σωστή μίμησης. Επίσης, αν ο ποιητής επικρίνεται ότι λέει πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ίσως η απάντηση πρέπει να είναι σαν την απάντηση που έδωσε και ο Σοφοκλής, ότι ο ίδιος παρουσιάζει τους ανθρώπους τέτοιου, που πρέπει να είναι, ενώ ο Ευρυπίδης τέτοιου που είναι. Αν όμω η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε με τον έναν, Ούτε με τον άλλο από του δύο αυτού τρόπου, τότε μπορεί να είναι. Έτσι λένε οι άνθρωποι, εν σχέση παραδείγματο χάρη με του Θεού. σω δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ούτε καλά ούτε αληθινά πράγματα να λέμε για αυτού. Τα σχετικά με του Θεού μπορεί να είναι όπω τα είχε πει ο ξενοφάνη. Εν πάση περιπτώσει, όμω, αυτά λένε για αυτού οι άνθρωποι. Είναι επίση οι περιπτώσει που τα πράγματα δεν είναι βέβαια καλύτερα έτσι όμως ήταν τότε, όπως επί παραδείγματι στην περιγράφη των όπλων, τα δωρατά του ήταν μπηγμένα όρθια στο χώμα, με τις εχμές τους προς τα πάνω. Αυτή πράγματι ήταν τότε η συνήθεια, όπως και σήμερα ακόμη στους ελληρίους. Όσο για το αν κάποιο πρόσωπο του ποίηματος μίλησε ή ενήργησε καλά ή κακά, δεν πρέπει κανείς να εξετάζει μόνο να δει αν αυτό που έπραξε ή είπε αυτό το πρόσωπο είναι καλό ή κακό. Πρέπει επίσης να ασχολείται και με το ίδιο το πρόσωπο που έκανε την πράξη ή είπε τον λόγο. Ακόμη, σε ποιον απευθυνόταν, σε ποια χρονική στιγμή, με ποιο τρόπο ή για ποιο σκοπό, για να γίνει παραδείγματο χάρη κάποιο μεγαλύτερο καλό ή για να μη γίνει κάποιο μεγαλύτερο κακό. Αλλά πάλι πρέπει να τα ανασκευάζει κανεί προσέχοντα τη γλώσσα γενικά του ποιητή. Με την παραδοχή, παραδείγματο χάρη ότι έχουμε γλώσσα στην φράση ουρίας μεν πρώτον, ίσως δεν εννοεί τά μουλάρια αλλα τους φύλακες, επίσης στη φράση Ω ρι τί είδος μεν ειν κακός» ο ποιητής δεν εννοεί οτι ο δόλονας είχε κακοφτιαγμένο σώμα, αλλά οτι είχε άσχημο πρόσωπο, αντί για ευηδής, η οι κριτικοί λένε ευπρόσωπος. Στη φράση επίσης Ζωρότερον δε κέρε δεν εννοεί το άκρατο κρασί σαν να επρόκειτο να κεράσει με θύστακε, αλλά το γρήγορα γρήγορα. Αλλά πάλι μπορούν να ανασκευαστούν με την παραδοχή ότι έχουν λεχθεί μεταφορικά. Αμέσως ύστερα παραδείγματο χάρη από τη φράση πάντες μεν ράθείτε και ανέρες έβδον πανίχοι, λέει ή τι ποτε το τροικών αυλόν συρίγκοντε ομάδων. το πάντες λέχθηκε μεταφορικά αντί για το πολύ, γιατί το πάν είναι ένα είδος του πολύ. μεταφορικά λέχθηκε επίσης το ιδάμωρος. το πιο γνωστό έγινε το μόνο. άλλα προβλήματα λύνονται με τη βοήθεια του ορθού τονισμού. αυτό έκανε ο θασίτης ηπίας στη φράση δίδομεν δε η έφος καθώς και στη φράση «το μένου νου όμβρο». Αλλα λύνονται με τη διαίρεση, όπως στη φράση του εμπεδοκλή «έψαδε θνίτε θνείτε φίοντο τα πριν μάθον, αθάνα την εζωράτε πριν κέκριτο». Άλλε περιπτώσεις εξηγούνται με τη βοήθεια της αμφισημείας, όπως στη φράση «παρόχικεν δε πλέον ίξ". Το πλοίο έχει δύο σημασίες, αλλα πάλι εξηγούνται με την κοινή χρήση των λέξεων. Το κράμα ίνου και νερού το λένε ίνο. έτσι και ο ποιητής είπε «κνημής νεοτεύκτου κασιτέριο». Μήπως δεν λένε χαλκαίας και αυτούς που δουλεύουν τον σίδηρο. Έτσι υπόθηκε και για τον Γανιμίδη, ότι είναι ηνοχώος του Δία, μόλιν ότι οι θεοί δεν έπιναν ίνο. Θα μπορούσε βέβαια αυτό να είναι και μεταφορά. Όταν επίσης μία λέξη φαίνεται οτι δηλώνει κάτι που αντιφάσκει προς την κοινή αντίληψη, πρέπει κανείς να εξετάζει να δει πόσες σημασίες μπορεί η λέξη αυτή να έχει στη συγκεκριμένη φράση. στη φράση παραδείγματο χάρη τί το χαλκιονέγχος το εκεί σταμάτησε πόσες σημασίες μπορεί να έχει, αυτήν ή εκείνην με την οποία θα θεωρούσε κανείς οτι κυρίως μπορεί να αποφύγει το σφάλμα για το οποίο μιλάει ο Γλαύκονας, λέγοντας ότι κάποιοι κάνουν μία παράλογη υπόθεση, και αφού την κάνουν αποδεκτή προχωρούν σε συλλογισμούς. Στη συνέχεια ο σαν να έχει πράγματι πει οτι τους φαίνεται οτι είπε, τον επικρίνουν αν αυτό είναι αντίθετο με οτι οι ίδιοι νομίζουν. Αυτό συνέβη στην περίπτωση που σχετίζεται με τον Ικάριο, Φαντάζονται δηλαδή ότι ο Ικάριος ήταν Λάκωνας και άρα είναι παράξενο που ο τηλέμαχο δεν τον συνάντησε όταν πήγε στη Σπάρτη. Ίσως όμως το πράγμα είναι όπως το λένε οι Κεφαλίνες. Λένε δηλαδή ότι ο Οδυσσέας πήρε γυναίκα από το νησί του και ότι το όνομα ήταν Ικάδιος και όχι Ικάριος. Το πρόβλημα επομένω αποκτά λογική μόνο εξαιτία κάποιου λάθο. Γενικά το αδύνατο πρέπει να το εξηγούμε ή σε αναφορά προς τις απαιτήσεις της ποίησης ή σε αναφορά προς το καλύτερο ή σε αναφορά προς την κοινή αντίληψη παραδοχή. Α. Για την ποίηση το πιθανό αδύνατο είναι προτιμότερο από το απίθανο αλλά δυνατό. Β. Από την άλλη είναι ίσως αδύνατο να υπάρχουν άνθρωποι όπως του ζωγράφιζε ο ζεύξη. αυτό όμω είναι έτσι καλύτερο, γιατί το υπόδειγμα πρέπει να είναι ανώτερο από το πραγματικό. Γάμα Σε αναφορά προς όσα λένε οι άνθρωποι πρέπει να δικαιολογούνται τα παράλογα. Αυτό είναι ο ένας τρόπος, ο άλλος είναι ότι κατά καιρού το συγκεκριμένο πράγμα δεν είναι παράλογο, γιατί μερικά πράγματα είναι πιθανό να γίνονται και αντίθετα με ό,τι είναι πιθανό. Αν πάλι αυτά που λέει ο ποιητής περιέχουν αντιφάσεις, πρέπει να τα εξετάζουμε με τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε στις διαλεκτικές ανασκευές. Αν δηλαδή πρόκειται για το ίδιο πράγμα σε σχέση με το ίδιο πράγμα και με τον ίδιο τρόπο, ώστε να συμπεράνουμε ότι ο ποιητής αντιφάσχει σε όσα ο ίδιος λέει ή σε όσα τυχόν μπορεί να θέσει ως προϋπόθεση ενας φρόνιμος άνθρωπος. Η επίκριση προυποθεση ενας φρονιμος ανθρωπος η επικριση παντω για τη χρήση του απίθανου και για την ευτέλεια του χαρακτήρα είναι απολύτως δικαιολογημένη. Όταν χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη ο ποιητή χρησιμοποιεί το απίθανο, όπως ο Ευρυπίδης στη σκηνή με τον Αιγαία, ή την ευτέλεια του χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση του Μενέλαου στον Ορέστη. Τις επικρίσεις όμως τις κάνουν ξεκινώντας από πέντε είδων σφάλματα, ότι τα πράγματα είναι ή αδύνατα ή παράλογα ή βλαβερά, ή αντιφατικά ή αντίθετα με την ορθότητα της μίας ή της άλλης επιμέρους τέχνης. Όσο για τις λύσεις, Αυτέ πρέπει κανεί να τι βρίσκει στη βάση των σημείων που θίξαμε και είναι 12 στον αριθμό. Αριστοτέλους, Περιποιητική. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση.